Pasol Janík, štyri bolky, tom zelenom hajíčku Pasol Janík, štyri bolky, tom zelenom hajíčku Prišlo k nemu dieťa, čo tu robíš, Janíšku Prišlo k nemu dieťa, čo tu robíš, Janíšku Čo by robil bolky pasiem? Výlbokým pasiem, nikto ti tým nič nevie. Len tá moja prajeročka, ale ona nepovie. Len tá moja prajeročka, ale ona nepovie. By ona povedala, ale ona nesmela. Hoď povedala, sama sama sama dostalo v rozsena sama sama dostalo Do komorki, ei jej do komorki, ei ma Na pohadina, Na pohadina, ja som chlapec, Bez toho, aby vy, z vaša dcera stáť z musel vaša cera,